السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم، على فكره قبل ما نبدا في ناس كتير بتزعل من كلمه التقديمه بتاعتنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه السلام ده سلام لله. السلام ده اسم ذكر يعني اسم من اسماء الله الحسنى، من اسماء ربنا سبحانه وتعالى، فمحدش يزعل من كلمه السلام المفروض انت تفرح ان احنا نقول السلام عليكم، احنا بنسلم عليك وبنرحب بيك ان انت دخلت على قناتنا واتفرجت علينا. أنا متأسف الأول قبل ما أبدأ الفيديو بتاعنا عشان معلش في أصوات خارجية موجودة معانا في الشارع، الأصوات ده في, في فرح بره فإحنا هنحاول نجيب المايك نقربه مننا عشان خاطر الأصوات اللي بره دي ما تظهرش معانا في الفيديو يا رب يستر على الفيديو ده ما يجيلوش حقوق طبع ونشر. لأن في أغاني وفي حاجات ما ينفعش إن هي تتذاع، فإحنا كده هنجيب المايك أهو هنجيب المايك وهنشتغل إن شاء الله يا رب الصبح يكون كويس والصبح يكون واضح لحضراتكم بسم الله ورجعنا لكم والعيد خلص ورجعنا لكم تحديات يوميات عائلة أشرف ورجعنا لكم تحديات الأكل النهارده معانا تحدي همبرجر وتحدي كفتة وهنبدأ النهارده معانا تحدي جامد، هنبدأ النهارده مع بعض التحدي إن شاء الله قبل ما نبدأ مع بعض التحدي، ما تنساش اللايك والإشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد وكل تحدي جديد، وعلى فكرة التحدي بتاعنا النهارده ليه عقاب، عقاب جامد، عقاب يمكن أول مرة تشوفه، عقاب اللي هيخسر فيه هيتعاقب عقاب جامد، عقاب بمعنى كلمة عقاب، ترى مين فيه اللي هيتعاقب؟ تابعنا لآخر الفيديو عشان تشوف مين اللي هيتعاقب ومين اللي خسران؟ العقاب يا جماعه عقاب هيعجبكم جدا جدا جدا. يلا <تصفيق> العقاب مفاجأة. مش هقول لكم على العقاب. ما تقولناش <تصفيق> على العقابات. يلا بينا نبدأ مع بعض النهارده التحدي. احنا <تصفيق> اللي التحدي هيبقى انا ويوسف وسما وشح. احنا <تصفيق> معانا خمسة همبرجر وبدون كام؟ <تصفيق> ست ست اديت واحد اتنين. أربعة ستة سبعة يبقى 7 خمسة 12 أوه. كده احنا معانا 12 ساندوتش. احنا هنقسمهم يا الاول ماشي انتي ساندوتش وانا ساندوتش. انتي رزمه <تصفيق> وانا رزمه. انتي ساندوتش وانا ساندوتش. قصدي انتي يعني انا العكسة <تصفيق> كده, كان... كده انا معايا تلاتة تلاتة كب واثنين همبرجر معاكي كام؟ اربعة كبدة وثلاثة همبرجر اه تحبي تاخدي تحبي تاخدي الهمبرجر الزيادة ولا تاخدي الكبدة الزيادة؟ لا اخد الهمبرجر، أنت اللي تاخد آخد أنا يعني كده؟ تبقى ثلاثة وثلاثة ستة, ستة أنت كده تبقي ثلاثه و سته انت كده نقص كده معاكي التحدي بتاعك ناقص ادي اثنين أربعة ستة, ستة. اثنين أربعة ستة، كده التحدي يبقى 12 نشوف الأول هتاكلوا مع بعض اي حاجه ولا حد هياكل الكبده ولا حد هياكل المحمره لا ناكل أطنع. مع بعض كل حاجه يعني ليه الحياه أوه. ماشي يوسف هتاكل ايه الحمد برضو اي حاجه يوسف عايز يخش معايا التحدي شكل يوسف اللي هيحسب طبعا المخلل نبدا مع بعض في وقت واحد اللي هيخلص الاول اللي هيخلص الاول يبقى هو اللي كسب التحدي في معانا برضه سفن السفن اهو بس دي ميه دي ميه يعني, يعني تعمل بقليل دي سيف اللي اللي, اللي ساده خالص دي ميه ميه يلا يلا بينا هنبدأ مع بعض لسه التحدي 20 ما فتتش لو فشرت التحدي ما تزعليش من العقاب العقاب, العقاب. عقاب جامد هيبقى مفاجاه للمشاهدين وليكم قبلهم انت ايه هتاكل على طول <تصفيق> عشان ما جلس من ساعه شاده قاعده من صباح ربنا مش هتاكل عشان ما يعني يوسف لو قام بيوم هيقوم بيوم يعني طب يلا نبدا يلا يوسف بسم الله انت عم بتجيب ورق الكبده جبد يلا نقول بسم الله بسم الله بسم الله <تصفيق> تاخد نفسك بحس ان اكني ما باخدش ذوره تاخد دي تعمل ايه تاخد نفس كامل، ودي ديميكيد اوت كده ايوه بقى زي الامعاء بتفتح والاكل بينزل والدم بيبقى تمام المناسبه يا جماعه شاء سما نجحت لسه جايبه نتيجه النهارده شاد جابت النتيجه بتاعتها قبل العيد وكانت ناجحه اسامه النهارده جابت النتيجه بتاعتها والحمد لله نجحت الف مبروك وهنتظر بقى التعليقات بتاعتكم يباركونا يا اسامه لا هقولها عبادي محدش <تصفيق> وانا وانا طالع ثانوي تانية مبروك ومش ومش قادر طالعه ثانيه يا بسرعه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 What color are you? I'm black. Hey, how's your boss? <laughs> Not very smart. Not very smart. Not very smart. Not very smart. Not very smart. Not very smart. Not أنا لا أنا شادي شادي Let's see. Let's go. Let's go. Let's Hey. تمام في ودلوقتي التحدي خلص سما وشهد شهد كسبوا التحدي ما خالص واحنا كده لغينا العقاب <تصفيق> لا ليه, ليه لا <تصفيق> طب يلا بينا لو عايز تشوف العقاب يلا بينا <تصفيق> جاز العقاب بعد ايه يوسف؟ <تصفيق> هتبهدل ايه؟ هتتبهدل العقاب يلا هنبدأ ودلوقتي اللي هيتعاقب أنا ويوسف لأن أنا ويوسف احنا اللي خسرنا شهدي وسام هما اللي كسبوا يلا بينا نشوف مع بعض العقاب يا رب العقاب يا جماعة العقاب صعب أنا اللي اخترت العقاب بس العقاب رخم هتتعاقب العقاب بتاعنا النهارده بيبدا البالونتين، بلونه سمراء، بلونه حمراء، البالونتين دول هيلفوا في المروحة، اللي قاعد على كرسي هيتغمى بان ايه؟ عشان ما يشوفش البالونتين هما رايحين وجايين مليانين مية. مالي. ماشي يوسف؟ في دلوقتي معانا قوة. إيه ده ده ماشي؟ سماء أو شهد هيقفوا كل واحد يمسك له كورتين وإيه؟ وهيحدف على اللي قاعد متغمي عشان يلهيه يلهيه يلهيه يتلف في جايه له منين وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت البالونه هتيجي تخبط في وشه ده العقاب بتاعنا يا ترى اللي قاعد على الكرسي ده هيبقى ذكي ويقدر يتعامل مع التحدي هيقدر يتفادى العقاب هيقدر يتفادى الميه اللي هتيجي تفرع في وشه يلا بينا نشوف انا الاول يا بيه يا بيه يا يا بيه يا بيه يا لا تقمت بوش لا لا ما عادش عادي من الطيب اه انت ماشي عكس ازاي أنت تلعب علي يا ولاد إنس تفرح وجه بقعد فيه إيش فين إيش إيش إيش إيش إيش إيش إيش إيش يا إيش اطفي إيش إيش إيش إيش إيش إيش إيش إيش إيش إيش إيش بس إيش إيش كده يا بابا لا عاد عاد يا بنت لا دي سامعه العمليات دي صح؟ نشان. شات بص على نافط على شونه اصدق عنك اسمع لا يا ماما. لا لا شفت الراجل اللي بيجي في خروف العيد ده اسمه ايوه ايوه شاموشين؟ ايوه ايوه ايوه ايوه دماغك. ايوه عشان هو ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه دلوقتي يوسف عمال يعيط ايه ده حاجه ده دلوقتي يوسف الدور عليه وهيتعاقب وعلى اقلال البلالين بعد ما خنأنا وعمال يعيط ان دلوقتي احنا ربطناه About you, about you, you, you, you, you, you, you, دلوقتي يوسف البالونتين فرقعوا واحدة جت على دماغه يا بابا والتانية مجتش التانية مجتش فاحنا هنحاول نخلي التانية تيجي ارفع وشك فوق ارفع وشك فوق انت كنت بتغمض انت خنقتني تاني تسمع تاني نسمع الكلام تسمع الكلام وش لحد تاني ايوه خش حد تاني؟ أيوة أه يوسف عايز ياكل بس يخش حد في لكن <تصفيق> العقاب ما يتنفذش عليه. ما يتنفذش عليه العقاب. تسمع الكلام؟ أه أه أه أه يلح ما تخشي عليها تاني. أه أه وفرحان بالميه عشان خاطر عشان يوصل لك كل فيديو جديد وشكرا لكل اللي بيتابع قناة يوميات عائلة أشرف وعائلة أشرف لايف. شكرا لكم منتظرونا ومع السلامة.